El regne de la pedra, el regne de la pedra i del foc, el regne de la pedra i del foc i dels udols, el regne de la suor sota la capa del sol, sobre el camp de batalla, fresa i fúria, el regne de la vasta plenura herma dels rostolls, dels cavalls que del cana en polseguera, naus pirates pirategen pillatge, dany i fulgor, el regne del guany i la pèrdua, el regne de la misericordia i el perdó, el regne de les llàgrimes sobiranes entre la solitud i l'abandó. Aquest és el món, aquest és el nostre regne, aquest és el regne d'aquest món, el regne de l'ambició sense mesura, del delict de venjança sense mesura, el regne del terror inverificable, de la tristor insondable, el regne de la construcció i la destrucció, del plan il·limitat, de la traïció la súplica, el regne de la crueltat sense mesura, de la tendresa sense mesura, el regne de la violència exercida sense mesura, dolor i sofriment sense mesura, pols avanacent del desig que espera amor sense mesura, a l'ombra del cor corsecat, del cor segat, cor macilent a l'ombra, aquest és el món aquest és el nostre regne aquest és el regne d'aquest món No l'estallada ni la ceistia no l'intel·ligible i també l'ininte·ligible i l'estalada no l'indiciple però també l'indicible misteri de cérvols i gaze·les ferits de matinada entre l'arbreda donant-se al foc que avança cap del Orfobreria del vell vincle nua la, la remembrança. Silenci final, murmurat a trenc d'alba a l'escletxa del mor. Murmuris inaudibles sota l'aigua, sobre les ombres que arriben o cauen com cau la neu sobre la pedra que cobreix els morts. Aquest és el nostre regne, nostre el castell, la possessió. Aquest és el bon.